في هذا المقطع كما نرى تمكنت سمكة الأنقليس الكهربائية من إنقاذ نفسها من خطر الموت المحدق على يد هذا التمساح المفترس عن طريق شل حركته تماما وإصدار مجموعة من الموجات الكهربائية التي خلفته قتيلا في ثوان معدودة فالأنقليس الرعاد أو سمكة الأنقليس الكهربائية كما يتم التعريف عنها هي سمكة طويلة ورفيعة تمتاز بقدرتها الكهربائية المهولة التي بإمكانها القضاء على أضخم وأكثر المخلوقات شراسة والتي تقاسمها بيئتها وتحاول الاعتداء عليها وهناك في الطبيعة 500 نوع من الأسماك غير سمكة الأنقليص الرعاد قادرة على إحداث تفريغ كهربائي وإن كان أشهرها هو الأنقليص الرعاد في الواقع لا يشبه سمك الأنقليص الكهربائي سمك الأنقليص العادي فهناك نوعين الأنقليس العادي وهو معروف أيضا باسم أفاعي البحر والأنقليس الكهربائي الذي يشبه إلى حد كبير أسماك السيف ويتمتع بقدرة كهربائية تخدمها بشكل رئيسي في اصطياد فرائسها واستشعار مكان تواجدهم فهي لديها ما يقارب من 6000 خلية عصبية مكدسة فوق بعضها البعض شحنات الخلايا الداخلية الخاصة بها سالبة بينما شحنات الخلايا الخارجية موجبة وهذه الشحنات قادرة على إنتاج ما يصل إلى 600 فولت كهربائي تمكنها من شل حركة الأسماك الصغيرة ومن ثم افتراسها وفي حالة القضاء على فريسة كبيرة تقوم بالالتفاف حول الفريسة لتقابل شحنتها الداخلية شحنتها الخارجية الموجودة في ذيلها وتصدر قوة أكبر من المعتاد فتردي فرائسها على الفور موتا. وبالرغم من أنها قادرة على قتل الإنسان لأن هذه الشحنات لا تأخذ أجزاء من الثانية ولكنها قادرة على التسبب الأذى لها فقد شبه لذعتها الكثير ممن جربوها بكونها أشبه بالاحتكاك بصور حديدي كهربائي حقا لا يسعنا القول إلا سبحان الله في الطبيعة حولنا هناك العديد من المخلوقات المميزة التي ترينا مدى عظمة الخالق عز وجل في خلق كائناته حيث أن هناك مخلوقات موجودة حولنا تظن أنت بجهلك لطبيعتها أنها لا حول لها ولا قوة وأن حقوقها في هذه الحياة مهدورة ولكن أعطاها الله عز وجل من القوة ما يجعلها تتفوق به على أضخم الكائنات شراسة ومنها سمكتنا لليوم التي استطاعت في ثوان معدودة القضاء على تمساح ضخم يفوق حجمها أضعافا مضاعفة فتعالوا معنا نتعرف عليها في فيديو اليوم